Vzhledem k tomu, že do pasáže byly instalované vitríny a byly prázdné, tak mě napadlo po zkušenostech z Galerie Hády, kterou jsem roky vedla, tady založit malou galerii. Nazvala se mi Lípa, jednak je to Národní strom a za druhý je to Líšeňská pasáž, zkrátka. V této galerii každý měsíc vystavuje jiný výtvarník, buď toto jsou plastiky, obrazy, třeba momentálně já tu vystavuju šperky a paní Moštková, kterou jsem ke své výstavě přizvala, vystavuje krásné betlémy. To jsou místopisní betlémy a vždycky jsem se musela ponořit do toho místa a podle toho jsem to potom dělala, protože to není jenom jako betlémský výjev, jenom narození Ježíška, ale je to i tak ten místopis té obce. Ono to je radost práce, takže na každý ten betlém si vždycky tak nechám půl roku. Dohromady jsem jich namalovala 20 do dnešního dnů a ten poslední je z Itálie, z Benátek. Já jsem to vybírala jako z poslední doby Betlémy, tak jsem dělala s Tuřan. To je soukromý Betlém, který se vlastně netiskal, ale je strašně zajímavý. A já vždycky k tomu mám ještě historii tého místa, Takže Tuřany, pak Sokolnice, potom tam mám Proseč, to je moje rodné město. A k tomu mám právě Prachov, protože tam jsou, Proseči jsou taky pískovcový skály, tak mě to jako dedukovalo, protože v Prachově, že jo, to každý zná, tak to jsem dala k sobě a pak tam mám pražský povedavský bytlém. Tato galerie neslouží jenom profesionálně novo amatérským vytvarníkům, ale i žákům. Návštěvníci galerie se můžou jako každý rok těšit na výstavu dětských prací.